يلا انا ادعس انا مرحبا أه! مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا مرحبا انا أرجع أرجع أرجع ادعس أه! أرجع مرحبا اي اسعد بس <posso> أسعد مرحبا <جميل> انا أرجع لح بس لح. بس انا مرحبا انا مرحبا انا تعال تعال أشن سوق تعده تنزل بس تعسوق تعسوق أت ما تقدر تطلع على فوتنا ما تقدر. بعشر ساعات تعس هنا بس ما هو عليه. بالكوف بالكوف. مرت واني واق. حيا سال. شفته. آه. لا يا الله يا مجد يا مجد ما يا يا تقدر لا ما اقدر شلون بطح اطيرك يس اه اضرب طب طب سموك سموك يلا انت مر سموك داخل داخل داخل اخره هو داخل اكيد هو داخل يا ساره كلش تحكي صار كلش لا لا لا هو غلط كذا اي دو بالا انا رح اطلع من هناك تمام بس تدخل تمام اه وين وين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا لا على خلفة أخرى. أنا طلعت على خلتي يربيني. <تصفيق> لا يا ربي. كفو جي جي. لا مستحيل. واو كفو. شباب يلا شباب اتمنى عجبكم الفيديو قبل اطلع من الفيديو اتمنى توصلونا فوق 200000 لايك وهذا صرنا 4037 على قاره اوروبا ان شاء الله قريبا حنصير كونكر كل هذا على بث مباشر في فيسبوك رابط الفيسبوك تحت بالوصف او حد بالفيسبوك اكتب اترو تاكد صفحتي فيها اكثر من 4 ملايين مشترك وشوفكم المقطع الجاي اهم شي اللايك والاشتراك واكتبوا لنا اراكم وشوفكم المقطع الجاي مع السلامه